Kerätöinen aika perinteinen tehtävä läpi, jossa on tomaattia ja sillä on tiettyä kahta ominaisuutta ja tuota, on syntynyt tiettyä jälkeläisporukkaa ja mikä tässä on sitten tilanne. Eiköhän tämäkin liene joku vanha koe tehtävä. Siellä pitää, on kolmea kysymystä, pitää emoyksilöiden perimät, lukusuhteet selittää ja sitten kirjainkaaviona avainnollistaa vanhempien perimää. Öö, piirtämällä kyseisten ominaisuuksien periytymisen vaikuttavat kromosomit ja merkitse niihin kyseiset alleelit. Tässä on annettu se tehtävän antoja ja sitten ja tässä on jälkiläisiä, on syntynyt lyhytta ja hedelmäistä ja mm, kyllähän tässä tarkkuutta saa, tai sanotaan nyt näin, että syventyä tähän tehtävään, että tämä menee oikein, mutta kyllähän tämä aika looginen homma on. Allelimerkinnät. Olen ekana merkinnyt pituuskasvun alleeli. Ja tehtävän annossa oli, että tämä lyhyt on resessiivinen. Dominoiva on sitten tämä pitkäkasvoisuus. Niinpä merkitsin lyhyt L, kirjain siitä ja sitten isolla älöltä pitkään. Toinen on sitten hedelmän muotogeenin alleelit. Hedelmän muotogeenin alleelit merkitsen siten, että tämä soikea oli resessiivinen. Otan soikea sanosta alkukirjaimen S, merkitsen sitä pienellä tästä lähin ja tästä lähtien sitten muotogeenin Pyöreä muotoa tekevä alle, eli se oli dominoiva. Sitä merkitsen isolla äskirjaimella. Ihan eli perusmerkitsemissääntöjen mukaisesti. Tehdään risteytys. Tässä tehtävässä risteytettiin pitkän pyöreä yksilö lyhyen soikea hedelmisen kanssa. Eli pitkän pyöreä. soikea. Ja sitten näiden genotyypit lyhyen soikea, lyhyt peittyvä, peittyvä. Tämä on oltava homotsygootti pikku al pikkuali, pikkuas, pikkuas. muuten se ei olisi lyhyen soikea tämä yksilö. Mutta pitkä Pyöreä, Tässä nyt on aika paljon eri vaihtoehtoja. Merkitsen ne seuraavasti. Näin. Tällaiset vaihtoehdot tekevät yksilöstä pitkän pyöreän, mutta nyt, ja voisi olla periaatteessa mikä tahansa näistä mutta nyt jälkeläisissä melkein puolet oli lyhyensoikeita tällaisia. Niin sen takia me poimimme näistä sen genotyypin, joka tuottaa todennäköisimmin kaikista eniten sitä lyhyensoikeita jälkeläistä. Ja näistä ainoa mahdollinen genotyyppi löytyy siis tästä. Heteropsykootti kummankin ominaisuuden suhteen. Tehtäväannossa sanottiin, että jälkeläisiä oli neljä eri versiota. Oli enemmistönä tämmöiset soikea, pitkä pyöreä, Niitä oli ehkä suurin piirtein saman verran. Sitten suurin piirtein saman verran pitkä soikea, pitkäpyöreä. Jaha, nyt olemme. Tota, Siinä tilanteessa, että tästä jälkeläisinä on syntynyt neljä eri fenotyyppiä, ja niitä kahta on pienenä vähemmistönä, ja näin voimme päätellä, että nämä keerit sijaitsevat samassa vastin kromosomissa ja ovat kytkeytyneet. Koska tässä syntyy eniten vanhempien kaltaisia jälkeläisiä, alleelin kytkentä on tässä heterotsykootilla vanhemmalla siten, että samassa vastinkromosomissa sijaitsee suhteeltaan dominanssiltaan samanlaisia alleeleja. Mitä tämä hepreä nyt tarkoitti? No tarkoitti sitä, että tässä tietyssä vastinkromosomissa on siis Samaa on iso S, isoa L, pientä L pientä S, eli näin ollen ne tekevät vain sukusoluja, jotka ovat muotoa näin. Suurimpaa osa heterotsykootin tuottamista sukusolusta tulee joko dominoivaa tai sitten resessiivisiä alleeleja. Ja tässä on siis pitkän pyöreän kasvin tekemät, tomaatin tekemät mahdolliset sukusolut. merkitsen viereen sitten tämän lyhyen soikean, se tuottaa ainoastaan yhdenlaisia sukusoluja. Ja nythän tässä alkaa kummastuttumaan se, että miten nämä, kuinka nämä omituiset vähemmistöjälkeläisryhmät ovat syntyneet. nämä pitäisi olla mahdottomia ja nyt sitten katse pitää laittaa siihen mahdolliseen tekijän vaihtoon, eli on syntynyt kiasma, on syntynyt crossing over ja tapahtunut tekijän vaihto. Eli tilanne poliisi on tämä tippeämistä porukka syntyy siten, että tämä heterotsykootti yksilö sen vastin kromosomit vaihtavat päätään. Sitten niin syntyy tämä kiasma ja syntyy crossing over tilanne. Ja syntyy sitten tämä jakaantuu ja tulee uusi. Uljas kromosomivaihtoehto. Ja laitetaan nyt taas täältä nämä peräpoppää, vaihtamaan näitä. Halleileja eli tuonne livahtaakin iso S pikku mukaan joukkoon ja tänne sitten on tullut ison L mukaan sitten tämä pikku S. No hei, mehän saamme tänne nyt vähemmistö poppoota vähemmistö sukusoluja muodostamaan uusia uljaita tomaatteja. Tässä on kyseessä siis vaihdunta sukusolujen synty. Over ja tämän kytkennän purkautuminen. Ja nyt me teemme ristetystaulukon, laitetaan se vaikka tähän, johon poimimme nyt nämä sukusolut. Tänne laitetaan tämän homozygoatin vanhemman, resessiivisen vanhemman, se tuottaa vain pikku L ja pikku S semmoista sukusolua. Mutta sitten me saamme tänne jo neljä eri vaihtoehtoa. Poimitaan täältä teemme, poimitaan tuo, poimitaan tuo, poimitaan tuo. Ja sen jälkeen teemme tämän taulukon valmiiksi. Tällaiset genotyypit, tutkitaanpa niiden, mitä näistä syntyykään. Tämä on pitkä, tämä on pyöreä. Täällä vaikuttaa nyt se dominovat alleelit ja pitkä, pyöreä ja tehtävä annossaan oli 86 kappaletta syntynyt. Alright. Tämä tässä on sen vanhemman kaltainen, lyhyt. Soikea. Ja niitä olisi 29 chipalletta tullut. Ja sitten katsotaan tämä. Tässä on kyseessä pitkä soikea. Ja näitä oli joku määrä pitkä soikea 12 ja tämä. Virotyyppi muodostaa sitten äh, lyhyt pyöreä. Niitä oli 13. Näin. Tässä on perustellen kuinka voi syntyä äh, tällainen loogisesti järkevä tilanne ja tästä siis kuusi pistettä kokeessa.